خلال الخمس سنين الأخيرة نلاحظ سيطرة امازون في عدة دول بالعالم وانخفاض المبيعات على موقع ايبي ولكن بالرغم من ذلك موقع ايبي كان وما زال موقع أساسي في عالم التجارة الإلكترونية ابقى معي لآخر الفيديو لتتعرف على ستة أسباب المشترين تفضل الشراء على موقع ايبي وليس على موقع امازون مرحبا بك في قناة اكاديمية كامبوست القناة الأفضل لتعلم مجال التجارة الإلكترونية أنا ردة عازم محاضر ومستشار في مجال التجارة الإلكترونية السبب الأول هو المزاد العلني على موقع إيباي يوجد طريقة البيع المزاد العلني التي تعطي الإمكانية للمشتري الفوز بمنتجات بأسعار أقل بكثير من المبلغ بالسوق 30% من صفحات المبيعات المعلنة على موقع إيباي تعمل على طريقة المزاد العلني وتنتج مبيعات للموقع بملايين الدولارات ويوجد ألاف المتصفحين على موقع ايباي مدمنين على المزادات العلنية والاشتراك بها على الموقع وتعتبرها نوع من لعبة أو تسلية التي في النهاية يفوز المشترين بمنتج بسعر رخيص أما على موقع أمازون فلا يوجد طريقة المزاد العلني الطريقة الوحيدة هي طريقة الشراء الآن بسعر ثابت buy now فيكس price ولا يوجد حتى إمكانية للمشترى طلب عرض تخفيض على سعر منتج معين. السبب الثاني هو المنتجات المستعملة يباع على موقع إيبى ملايين المنتجات المستعملة شهرياً وبأسعار أيضاً ملائمة لجميع الجمهور المتصفح في الموقع من جميع دول العالم. أنا بشكل شخصي أعرف بعض الأصدقاء في الولايات المتحدة مصدر رزقها الرئيسي بيع ملابس مستعملة على موقع ايباي أما بالنسبة لموقع أمازون تقريبا لا يوجد منتجات مستعملة تباع على الموقع يوجد نسبة بسيطة جدا من المنتجات المستعملة التي تباع على الموقع والتي أمازون يبيعها بنفسه هذه المنتجات عبارة عن منتجات تضررت في مخازن الأمازون ويبيعها كأنها جديدة أو مستعملة السبب الثالث هو إمكانية الدفع. طريقة الدفع الرئيسية على موقع إيباي هي من خلال وباي بال معروف جداً في الولايات المتحدة وفي العالم أيضاً. والكثير من المشترين تفضل شراء منتجاته على بال لأن بال تضمن للمشتري إذا حصل أي عملية نصب أو أي مشكلة. أما على موقع أمازون طريقة الدفع الرئيسية هي من خلال بطاقة الائتمان. فهذا ايضا سبب اساسي السبب الرابع هو الشحن موقع ايباي يوفر شحن عالمي على غالبية منتجاته لهذا السبب نلاحظ عدد كبير من المشترين على الموقع مقارنة على موقع امازون يوجد عدد اكبر في موقع ايباي على موقع امازون اي مشتري بالعالم يمكنه شراء منتجات على موقع ايباي اما بخصوص موقع امازون فغلبية منتجاته توفر شحن محلي اي في الدولة الموجود بها امازون وليس لجميع دول العالم اي اذا انا اريد شراء منتج على موقع امازون امريكا أمازون سألاحظ انه لا يوفر شحن لخارج امريكا طبعا يوجد بعض المنتجات التي توفر امكانية الشحن لخارج امريكا ولكن سنلاحظ ان مبلغ الشحن عالي جدا موقع ايبي كان وما زال محور أساسي في عالم المبيعات الافتراضي العالم وسؤالي هو على أي موقع تفضل بيع منتجاتك اكتب لي بالتعليقات إجابتك ولا تنسى الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة فيديوهات تعلمك ربح المال من مجال التجارة الإلكترونية طبعا وضغط لايك على الفيديو سأراكم في فيديو آخر